Слуху, слуху. А скажіть. Що? Розкажіть. Я українець і цим горжуся. Якби мене судив український суд, мене б не засудив за любов до України. А це суд окупанта, і я його зневажаю. Я прочитав багато наці... націоналістичної літератури і ідеї націоналізму, вважаю, правильними. Оце таке. Далі. Більше я ніколи не пам'ятаю, що хто казав, Ну, ніхто не каявся, нічого, все було так. Ну і прокурор, значить, виступає вже. Ну, як казати, об'явити нам вироки. Uh Значить -huh. виступає і каже, «Всім 25 лет із правітельно трудових лагерів». А ми, як говорили, всі засміялися. А він каже, ух бандери прокляті, одні і що й сміються. Космо! Да. Ну тепер що? Ага, тепер у нас